لو الانسان الكتوم قادر يعبر عن اللي بقلبه بكل حريه ومن دون خوف كان طلع تسونامي من جواته من كتر ما انه دافن بقلبه إشياء وقصص ما حكي عنا ولا مفضفض فيها لحدا اكبر اذى بسببه الانسان لروحه انه يتعرض لصدمات ومشاكل توجع وتترك جواته جروح ما شفيت وما يقدر يلاقيلا طريقه ليحكي عنا او يعبر عن المشاعر اللي حس فيها بسبب هالصدمات تراكمات كل هالكبت فعلا رح تضره تقذيه نفسيا وجسديا و تسرق منه كل شي حلو بحياته